ننزل الجزائر سلام بسم الله والله لا توحشتكم والله العلي على الصر ضولي وخديوني و عندي الراس تدرسوا كي يطفى البوله بالرقم <تصفيق> هادي هذه هو التايم يا سيري ان تكوني من هناك من أخويا واش عايش في فرنسا أخويا في من أتي بيت آه من هناك من بحال جول هناك آه هناك من هناك من بارلي من هناك كلاب جيتي دقه واحده، نتا والكلاب جيتي دقه واحده. السلام عليكم. ولي ولي ولي، السلام عليكم. وما كان شوش بتشرب قاتي بفير القارو القارو القارو شو الصور كالير مام على الشعر عالدي مش تقوي الشعر قوي سير تقوي السلام عليكم واش اخويا واحد مسرد لي 0.8 مشري كلوركس بها. الناس دميسر والله إلا توحشتكم وقلت هاد النهار ندير لايف في اليوتيوب توحشت حبابي وصحابي، قلنا نجي نركبوا على خوتي والله إلا توحشناهم بالله، أجمع ما علي عليا الجزائريين كيت غي كيتموسقوا، غي كيتموسقوا، غي كيتموسقوا، تبارك الله على الله يحفظك أخويا مزيان بخير مزيان مع راسك كل شيء لاباس الله يحفظك أخويا معك شوقي اخويا ما... معك شوقي من الجزائر وعايش في تازة ماشي مغربي انت؟ الجزائر لا راني خدام خدام هنايا في الجزائر خويا واش تحب خويا نهضرو واش تحب خويا نهضرو انا الناس الناس مغربي بورو ما ولا انت مغربي بورو بورو واحد المغربي هو اللي فهمني خويا بورو ماشي. انا من الجزائر شو شو شو شو. بلسة الجزائر فين بلاصه قدم في الجزائر لا خويا انا من الجزائر وعايش في المغرب خدام هنا في مدينه تازا آه م... كنحب شو المراركه شو. المراركه كنحبها مكنبغيهم بس اعرف اخويا سنحبوا الجزائر توانس ما نحبهمش حتى حنا ما نحبوهمش بلاش بلاش توانس بلاش ياكلوا رمضان تقولوا دوله هما لا لا خارية. <تصفيق> المراركة يحبونا ك... على بالك المراركة يحبونا احنا مغاربة احنا, <أحنا مغاربة الجزائريين ما نحبوش ما نحبهمش يقولوا الخبز طبونة يعملوا لها هيدا أنا غزالة أنا مرحبا مرحبا شكرا خويا آه اين مدينة انتم؟ في المغرب طنجه طنجه طنجه وين نجي؟ شمال الشمال في الشمال الشمال الشمال زوين الشمال المغرب تنخلص مدينه تازا ودابا نطلع تمام حيت يطلقوا الوباء مرحبا بك يا ودي نوضو تقودو زعما ما عرفتونيش انا مغربي جالسين كتبدقوا عليا سيرو تقودو سيرو <تصفيق> انا لك التفاسي لا كيف يمكن اجمي سايف كنت ويلي انا نهضر معاك كي سميتك اخويا الله يحفظك شمتيلي في المخصف ولا فا فهمت قليل وقيقليد فريد نقولك سميتك اخويا الله يحفظك إلا جات <تصفيق> على خاطرك معك علي سميتي اشرف انا مشرف هنا علي أشرف يا اشرف يلعب بطيط وصاحبه يا عشي الصانة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أخي <أوه، أوه. تصفيق> <أزرق> أشرف أشرف رحنا, ك... أشرف رحنا كاميل الكيف هم زي؟ رحنا كاميل الكيف كاميل الكيف ورحنا منغمين كاميل <تصفيق> الكيف ورحنا منغمين وانا <لا، لا>. نعم <تصفيق> تسقص سراسك ولا تتشري لك يجيبه صاحبي كتقصه ولا تتشري والله كنجي كيشرى كيجي شويه كي شويه قصص حسن مقصص حسن مقصص حسن اه حسان مقصص على اليد على اليد ما ماشي كيف في الشمال كي داير على ديتي تقصص اولي حنا هادو اللي كامينه مقصص على الرجل حنا مقصصين على تشري السكوله اسمها تشري السبولوشه تقصص كي قال لي سميتو كي قال لي سميتو اولي السبولا لا كي اسميه تمول الكاسكيتات لي باش ندخل نقيده كيف تكيف تكيف أشرف أشرف أطرمتك فيها فولة أجي أجي نتسبو باش نضحكو شوي أجي نتسبو ها ها ها ها ها ها الله يحفظكم أخويا تحياتي الناس الشمالي عليكم نضحكو الله يسهل عليكم وشكرا بزاف ومرحبا بكم أخويا ايلا هادي ديالنا مغربي يلاه تبارك الله عليكم تهلاو الدراري تصبحوا على خير تبارك الله لا طبونة. ضرب عليها سير تمشي تقود شي من ضرب عليها خمسه سيرو تبعدونا صافي ضحكنا صافي اش مش طبونة طبونا ولا. السلام عليكم الله يريك لا خويا خويا خويا فين اخويا والله اخويا المسان حماق عليك اخويا الله سرعه سرعه البيزيجا سرعه البيزيجا سرعه البيزيجا ها عيد البيزيجا صافا صبا دغا او كي دايرين الخوت صافا كلشي بخير ا سكريمي سكريمي يالو تبارك الله عليكم الدراري الله يسهل عليكم يلاه تحيه لكم اخوتي شكرا الله يحفظكم سلامه نخلط ابانطونه وسط طربونه وخطيونة ما كاينش ما احسن التصرى هذ ومن ومنوصك يسر لدولك ويخطيوك نيشان بلا ما تقال آه. لك لا لا يسر لدولك ويخطيوك سلام راه حاجه مرح اخرى ها آه هو عبد العز عبد العزيز داير حتى هو داير ازار بني ملال آه. تبارك الله لا خير عبد العزيز تبارك الله ورا كسا يقول ايوا مزيان مزيان عندك زير لي مراكز كتبان لي ماشي اهضر معنا عبد العزيز عبد العزيز الستاتي وكيهضر معنا عبد العزيز اوه <تصح> والله العظيم شفتي يكون عنده 600 هكا كيكونوا امراضي لحساد يا لطيف يا لطيف والله العظيم خرب ضحك في هذا الاجر قصدي نبقى نسب ونضحك ونخدم احسن من الدوزام كيجيبوا اللي بغاو هما نورمالمون الدوزام خاص الجمهور يطالب بشكون خاص مثلا بغوا عبد العزيز الستي <تصفيق> كلشي سر الرشيد اربعة الاورو بعد افين اخويا واش راكم في البرماد تسخون ولا؟ واه خوي خويا مزيان صافي يعني الصحيحه بخير كلشي مزيان كيف سميتك اخويا؟ محمد خويا العزيز الله يحفظك تسعد 9 الاورو خويا حمزه بون فيني شال بوفني شال الله يحفظك اخويا رحنا اخويا في واحد القناه ديال راديو إيت الا بغيتي تشارك معنا اخويا عرفت عرفت صراحة راني عرف شحال من مرة دخلت لليوتيوب للفيس شفت كتدوي مع الدراري كندخل الفيس واش الفيس ولا اليوتيوب ولا ولا الانستغرام لا استاكد. في الفيس شفتك مع ذاك بادر ذاك واحد المرة كتذهب لي نتا وذاك المسخوط ذاك بادر ذاك الحول ذاك الحول هذاك اللي راسو كبر من أي راسو كبر من ترمته هذاك اللي الحمد لله هذاك اللي المعدة تقلبت له للفوق كطلع له الماكلة للفوق مرحبا بك اخو لا لا لا لا نقابل اللي فال كاملين ما كاينش خويا المهدي نحمد الله يسهل عليك شكرا الناس اللي كتسرد الله يرحم لكم ال هكاك فرحوني كي كنفرحوا فينا خي الاديداس مو بيجيغا وتحياتي لناس سطوان قسما الله يحفظكم اخوتي وشي بخير الله يخلي لكم مواتكم الله يسهل عليكم اخوتي شكرا ديك ما لا ولا صاحبي مسكين ولا صاحبي آه وقع لنا واحد تفاهم على واحد واحد ارسيس القايده كطلع القايده القايده شدت التقاعد ولات واش اخي وكون هاني هذا راجل امك هذا اللي غشي معاه بلا سر يقول لك الله يحفظك اخيا سيم والله يسهل عليك الى ما طلع اشو قادر شد وير راه جيتنا شي تاونات ها دابا نطلع تاونات وبرمو لي سي جو نعرف تينكمه تنساكنيتي كيعرفوني ت مختافون ايوا <تصفيق> ايوا <تصفيق> اش بابزيكه خلي لي خلي لي التليفون ديالك عطات سر ها و... واه تقدروا شي هذا هالا انفيتاسيون ديال التليفون ديال الدري تتخلي له النمره دياله سرد له شي ميساج هنا في ازر دابا يخلي لك النمره واه بخير والله الا كتعجبني فيهم الله يسهل في... عليكم يلا اسلم أنا... على الدراري أنا... أنا الله يحفظك حفظك. شكرا اخاي المهدي هاد الدراري هاد الدراري والله العظيم خاص بحال وعاقبيا كنت لك الاخر ياسر تمشي تقود <تصفيق> سمحوا لنا الدراري واحد الاحمر صونا سمحوا لنا الدراري هذا الازر هذا اللي كيهدر فيه كيهدر فيه غير الاحمر والكلام لا ساق ختي احنا قارينا ختي انا راني انجنيور ديتا والاخ ديالي, آه ديالي, آه ديالي آه انزح. والاخ ديالي سوبرفيزور دلوطروفيزور سمحي لي ما تبقيش تجمعي كلشي حيت انا سمعتك كتهضر انا ما جمعتش لا لا راني كنهضر في التليفون في الواتساب مع الخدامه ما جابوليش اختي البلاط في الوقت سمحي لي والله ما هضرت معك تبارك الله دابا انتيا كوفوره انت مولات المحل هادي تفهم عليك المعلمه وانت مدخله كتعطي 20 درهم في النار وبعض المرات ربي ولكن ربي أه ما كيعيق بشويه نتوما كتحماقوا على الميكرو بجوج بيكم بحال اللي كتغنيوا وكتردو الكره المورجورجوا سوف هذا تأثير التاثير تقودوا انتي طوان هادي العرايش <تصفيق> كته ياك لاباس عمي بخير عيان ولا انت مدخخ الحمد لله مدخخ مينا خويا صح رح الحمد لله راك مزيان خويا انت مزيان تيو فمك وتيو فين في كرك غنصل اخرى معاك راك <تصفيق> العرايش تحياتي الناس العرايش ساكن في القصب وكتفنفن <تصفيق> ساكن في القصب وداير كاسكيتها بوليس يا ودي يا ودي كتحلم يا ودي <تصفيق> يا, <خلّة>. يا ودي <تصفيق> <تصفيق> عندي بيرجي <تصفيق> في السطح كياكل احسن منك انت راسك مقند بحال القد دي السداري ديال النجار اللي كيصيبوا على اليد تبقى تدخل تترجل تبقى تقنقم علينا مره اخرى مابقاش كتصوت تزبط من الطياره ديريكت للهنديه راك غادي تجي على وجهك يا ماشي راجل واه واه راجل وا مسراج مليت حشيت لك هاد ترطق شحال راه حنا دابا شحال راه ماسكي صوتك بياسكي ما جا باش لون ترويجه بحال هكا فريت وكيل قليل فريت مسخوطا واو مسخوطا دوكا تزاد سير اخويا صل صل حبيبي صل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 علاش كتشرب أخويا؟ لي واش في الصباح؟ درتي بروغرام قلتي تشرب والله يا والله بلاد أخويا نتايا ايه الساع ما ان ديال يا مورو ياود بقرعه من دراسه أهدو زيجاو الله عليك اخاي مزيان يا نعم الله يباك كيخرج بحال اللي كيخرج مع كي داير اخاي مزيان الله لا اختك اخويا تدخل راني داير في اليوتيوب اخويا تدخل واه ندخل نديرو يا اخويا بلا دول مرحبا بك تحياتي لك اخويا السلام عليكم تربيوا حنا داير بويسكا اودي ماشي منشجع تقول لي بعد اين نبدا كازابلانكا ويقوي. شنو سكر. يا الذي هذا واحد المكلخ للرباط. وصل للرباط <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> آه ولكن بقول لي كفرزون عندي ما بين الصغير وذاك اللي يكون ما بين نخليها ماشي ديال طالع قول لي مجموعين عليا وكتشوفوني السيد خليو السيد يتنفس <تصفيق> <تصفيق> اه سمعني سمعني خويا ديو جوج تصوره رجله كان كيفقصها بغات تقتله دارت لي الفردي في الحريره <شحيح> عندك هذاك اللي اه عندك هذاك اللي اول خطره طلع لكازا شي دايموند بالرجوله صافي طار دايموند ها عندي النقره يا سيما اللي بغات 30 مليون مالها اضري فضري فداك البنيته مسكينه حنا طلعنا معاي باش نصوروا لي زابوني وصافي زول عند هذا نعم <تصفيق> اه شوف كويس سمعني سمعني سمعني ويخوي. انا ما عنديش هاد العيبات ولكن كيقولوا الناس ديال تازا الله عمر دار، هذه شهادة لله نقولها لك أخويا. والله والله شوف أخويا فين ما مشيتي حجر وطوب، أنا عاوتاني عمرت أ ليبوك في كازا، الله يعمر لهم الدار فاش والله يعمر الكروجة فاش تربيت. يا أخويا يعني من تاونات من حدا قرية بابا محمد، كندوز بعض المرات على تازة لعيبات. مرحبا بك يعني أخويا، لو وصلت إذا جيتي الأرض أخويا مرحبا. الله يسهل عليكم أخوتي الله يحفظك، الله يعزك، دخلنا عندك لك <تصلكم> والله لك الحواج الخبز الفران الله يرحمكم الوالدين وتحياتي <groceries> الناس كازا ما كتبانوا في اللايف اخوتي ها شي للدراري كاملين ها في اللايف مرحبا أك أك بروب تحياتي الناس كازا واحد واحد الله يحفظك بويزيق الله يكثر على لي ختكم اخويا الله يرحمكم الوالدين شكرا بزاف <موزيد> وتحياتي مال, مال هاد المسالك مال هاد الحذا وقف ماله ماله مالو مالو مالو مالو مالو مالو على ولا على هذا على باله. ايوا و القصه وصلنا خاي بويزيق <متحدث> احترامات الناس السله تحياتي الناس السله <تصفيق> <ملت فخر جنافك> مرحبا بك اخويا واش فاس ياك فاس راكم في اللايف و لا ما كتبانوش خذ راحتك <تصفيق> الله يسهل عليكم اخوتي كاملين <تصفيق> <تصفيق> فاس حكم العالم باس ما شوف شوف خويا فيزي نورمال هاد الساعه تيفس خرجناف الله يرحم لكم الوالدين اخوتي والله يسهل عليكم تدي ديديكاس الناس فاس واحد واحد كبير وصغير جلنا ورو طي ايديسيون خرات تقدم الشاب علال القادوس الزبط شوف شوف هذا خويا طصنت له شوف اخويا حنا في ما خرجتش شوف وي خرج سميتو خو خدك مراكش ديال الكوميديا إيه ايكو ايكو عنده هاداك عندوخا قال لي راه الرب الله يكبر بك يا حبيبي الله يسهل عليكم أخوتي أتهلاو له في مول السبسي. أنا مزاوك إلا الله لي في مول السبسي الله يعزبك شنو شوف شوف شوف شوف شوف في شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف الله يجعل التالي من الله غدا صبح تسو متقد المغرب اي شوف راه هي تحيه شوف فر القطيط بالسميت وياك الله زويك دير مولاك ياكل الزبل والله ما كيبغي ياكلنا في الدار والله ما وتحيه الناس تاخوتي وليله سعيده الله يسهل عليكم اخوتي يلا الله يا يفتح عليكم الله يفتح عليكم أخوتي عزاز زاز وغالي الله يحفظك ضيف أنا, انا عندي في الدم انا على فاس كنحمق عليها خذ ها <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا دار جيم، بغيت جيم ما كنعرفكش اختي ندير لك جام ياك <تكين> ياكا واش نقبط وندير جام ما ويلي با شافني هو يتخبى لا ويلي با شاف طبوني هو يتخبى احشمي احشمي اختي حشمي حشمي, حشمي حشمي رحنا جالسين مع العائلة وداكشي الله ينعم الشيطان اختي الله ينعم الشيطان الله الشيطان على العموم مابقاش عندي مع السكوطه والله العلي العظيم كنحيد ما نكذبش عليك <تصفيق> السلام عليكم خويا تبارك الله عليك واحترامات يا خويا الله يسهل عليك بيس من الناس المحبه اللي بزاف مرحبا خويا أين بلاد انت يا خويا خويا الاصل تحياتي لتازا بلادي تزاد ديما انا هو اللي نمثلها راه باينه في الواجهه وتماره احترامات الناس تماره الله يعمرها دار طيب تحياتي اليوميه في الفيديو ديالك مرحبا بك يا حبيبي الله يخلي لك صحتك الله يسهل عليك الله يرحم الوالدين والله يسهل اخويا حكيم صلى الله الله يحفظك يا الحبيب الله يحفظك شكرا عطوان سمك يجاوبوني شاد الدراري الخوت شوف شوف انا نمشي للانستغرام دابا الله يرحم لكم الوالدين يلا غادي نمشي لانستغرام ديرو لايف تما الدراري بيزيغا اوفيسيال اللي مازال ما تابوناش يدخل ابونا وشكرا للناس اللي سردت الله يخلف عليكم شكرا بزاف كنحترمكم بزاف كلشي قال لي كيتفرج بيس راكم كتعرفوا هذا الشيء كان كنديروا عليكم احنا حاسقين ما عارفين حتى العباوي غير كنخراو والحمد لله عندنا الناس اللي تابعيننا والله يرحم الوالدين وشكرا تحياتي لأي واحد كيشوف هذا اللايف الله يرحم له الوالدين تهلاو في راسكم